Covezi, detalii despre protocolul cu SRI, nu existau echipe mixte. Ofierii SRI nu făceau activități în cadrul dosarului penal. Procurorul efal la Laura Codruta Covesi, a explicat Mari, la Europa FM, că protocolul cu SRI nu e unul de colaborare, ci de cooperare instituțională. Protocolul nu se nume subliniere de, de colaborare, există protocol de cooperare. Cooperare, nu colaborare, sunt termeni total diferici. Colaborare presupune altceva. Percile cooperează potrivit competențelor sublinierei atribuțiilor prevăzute în lege. Atât. Deci, protocolul nu a adăugat în niciun fel la lege. Din punct de vedere juridic, da, există o diferență între colaborare, sub liniere, cooperare, nere. A doua nociune care creează confuzie, nu există nociunea de echip mixt. Nu există nici în acest protocol nociunea de echip mixt. Nu este echip mixt. Ceea ce s-a scris în comunicatul de presă este exact cum este în realitate. Sunt termeni diferici, cunociuni diferite. Echip mixt înseamnă ce atunci când un ofițer se reînspre spre exemplu cu un procuror au echip mixt, pot să fac acelea sub i chestiuni. Ori în realitate, aceste echipe comune se desf subliniere doar pentru realizarea anumitor activități. Oficerii SREI nu administrau probe, nu audiau martori, nu se niciun fel de activit, ci în cadrul dosarului penal, ci pur subliniere simplu doar activități tehnice, prevăzute de lege, a declarat Laura Codruca Covesit. La Europa FM. Procurorul sub linieră a exemplificat ce se întâmpla în cadrul acestor echipe comune. Atunci când procurorul solicita efectuarea unui filaj, pentru a prinde în flagrant o persoană, se întocmea această echip comun. Ce însemna? Ce procurorul putea să discute, se poartă un dialog cu oficerii care făceau filajul. Pentru ce trebuie să existe un dialog, s-a întâlnit persoana care e filat cu denuntorul. S-au dat banii? Procurorul poate sau nu să intervin? Și sigur ce trebuia să existe un dialog. Or, această activitate nu putea să o fac procurorul singur. Atunci, acest protocol a stabilit limitele sublinierei competențele pe care le avea fiecare membru. Nu există nociunea de echip mixt în acest protocol sublinierei nu este o colaborare, ci o cooperare, a completat covesii.